אני מקווה שמתתתי לכם תחושה נכונה, מאיפה נבעה את הנוסחה של הנגל החופשית של גילס. בסרטון הזה רוצים לעשות משהו קצת יותר מוקפק. אני אשתדל להוכיח לכם את הנוסחה. כדי לעשות זאת, נחקור שתי מערכות שיש להן אותו שינוי באנתרופיה. ואני אתאר את זה, אשתמש מדיאגרמת PP. אנו נשווה בין שתי מערכות. אחת שהיא ואחד שהיא אינה הפיכה, אלא ספונטנית, שתיהן מתחילות כמו אותה נקודה, ואתן מהנקודה הזאת בדיוגרמה PV, ונקודה הזאת כאן. לפני שנראה מה הן בדיוק עושות, כדי שנחזור ונדבר מהו תהליך בלתי הפיך. ומהו תהליך הפיך? תהליך הפיך הוא תהליך תיאורטי, שבו אין שום שתמיד נמצאים קרובים מאוד לשיווי משקל, אז ניתן לחזור לאחור. נתן להסתכל על זה כאילו שהתגובה אף פעם לא באמת מתקדמת או חוזרת לאחור. ברור שישנו בין מצבים. בתהליך שאינו קיים בטבע, אנחנו נוסעת את תיאורטיימויים. נצייר קצת. נחזור לבוכנות הטובות שלה. נצייר שני מחלים. זאת הבוכנה הבלתי הפיכה. זאת תהיה הפיכה. וזאת הבלתי ההפיכה. סגר זאת, אוקיי? סמנו טעם, זה כאן יהיה הפיך, וזה כאן יהיה הבלתי הפיך. או הספונטני. כדאי להשתמש במילת המפתח, זה חשוב כשמדברים על האנרגיה החופשית של גיבס. כל התגובות הספונטניות הן בלתי הפיכות. הן עוברות הזה ולמצב הזה. בעולם ההפיך שלנו, יש את הבוכנה הקטנה. יש לנו כאן גז, הוא מפעיל לחץ מסוים. יש לנו את הגולות האלה, יש לנו מסוים של הגולות כאן, אנחנו מסירים את הגולות הפתנות בהדרגה. כשאנחנו מסירים את הגולות, הבוכנה, או הגג הנה כאן, עולה מעלה, הוא עולה כלפי מעלה, הלכת לדחוף אותה מעלה, אך כשהיא עולה, הלכת במחל קטן. כי יהיו פחות התנגשויות ונחל גילים לבין הדווקות. והנפח יהיה יותר גדול. כל פעם שמוציאים דרגיל אינפינטיסימלי של חול, עושים את זה מאוד בלעה. יהיה מאוד קרובים למצב שיבוי משקל. נעבור מהמצב הזה למצב הזה. נסתכל על עושה כשלב ראשון במעגל קרנוע. נגיד שבשני המקרים נמצאים מעל במעגר. בשני המקרים, שתי המערכות, נמצאות על מאגר אינסופי בעל טמפרטורה T1. עוד עוד לכך, הטמפרטורה נשארת קבועה. אנחנו עוברים לאורך איזו אם לא היה מאגר, והתהליך היה דיאבטי, הטמפרטורה הייתה יורדת. הם מעבדים אנרגיה קינטית ממוצעת בזמן שמיוצעת עבודה. אבל כאן יש לנו את המאגר הזה, חום יעובר למערכת שלנו, יהיה מעבר Q R. סדר. ים ידנו מארג. את התמperatureה, את הה, לא ידנו מארג.升高 את התמperatureה, זה לא עובד. בגדול זה שישי. לא מארג. ים מה аппарат קבוצו שלך. אין לו צורת זה השלב הראשון למאגר כירנום. המאגר נשאר גבה איזותרם. זה אמיקרה אפיק. הסיבה יחידה בגללה, אנחנו צריכים להצלח את המצב בוחן קדא. ישית אליחים, אפיקים, הם quasi סטטיים. הם כל מאוד מאוד מאוד אם אנחנו מדברים על תהליך הפיך, מדובר בתהליך שאין חיכוך בין הבוכנה ובין עמכה. אם נחסיר את אנגולה, הוא גרגיל חול, אני ארכה תחסור בדיוק למקום שבו היא הייתה. אין לי בוודאי אנרגיה, אין ככה היא ראה של תהליך הפיך. איך היא ראה הגרף של תהליך בלתי הפיך? בעצם לא. לא יצא את הגרף, נדבר על איך צורך הדגמה כדי לעבור מהמצב הזה למצב הזה. למקום גבולות קצנות נגיד שיש לנו פה סלעים גדולים. כשאנחנו מסירים את אחד סלעים גדולים, המערכת דוברת מהמצב הזה למצב הזה. ברור שהם מצבים גדולים. אין אפשרות להבדיל את המוצבים במעבר. לכל זאת, המערכת עוברת מהמצב הזה למצב הזה כשמערכת חוזרת לשבעי משקעה. כל דבר שקורה את תהליך בלתי הפיך, ובעצם תהליך אמיתי בעולם. ושיש לנו כאן חיכור. כשהרוכנה עולה, היא את הצדדים של המחל ומבצרת חום מחיקור נקרא לזה חום מחיקור אפשר לכם שאלה במקרה הזה, QR נוסף למערכת כדי לשמור לטמפרטורה שלה מה יהיה ה-Q בתהליך מלתי הפיך כמה חום צריך להוסיף למערכת הזאת בשביל שטמפרטורה תהיה קבועת T1 הוא יהיה יותר גדול או יותר קטן מהחום כשנוסף למערכת ההפיכה במערכת הזאת כשהפכנה עולה היא יוצרת חום בעצמה אם זה היה תהליך הדיאבטי, הטמפרטורה של המערכת לא הייתה יורדת מידת מידה זאת הייתה לפחות חום מהמאגר, כדי לשמור את טמפרטורה קבועה טמפרטורה של היא להגיע לנקודה הזאת באיזוטרמון בתהליך שהוא בלתי הפיך, אין אני יודעים מה קורה, תכן שהמעבר הוא דרך מסלול משוגע. בעצם אנחנו לא יכולים להגדיר מסלול מעבר, כי המערכת יוצאת משהו במשקל. זה דבר כל שום. אנחנו, אנחנו רואים פלילים שהוא צץ בדיאגם וי, בלילים שם, בגלל העובדה שהתהליך יוצר חום מחיקור, המערכת זקוקה לפחות חום מהמאגר. איך טוב זאת? החום שנקלט במערכת בתהליך הפיך, גדול מהחום שנקלט במערכת בתהליך לא הפיך. היא שבתהליך יש חיכוך במערכת. בסדר? מהו השינוי באנטרופיה בשתי המערכות? שתייה נתחילו כאן. שתייה נתחילו כאן. היא משתנה מצב. עד השינוי באנטרופיה בתהליך ההפיך שווה לשינוי באנטרופיה בתהליך. תהליך תהפיך. שני מורים משם, זה ברור שהאנתרופיה השתנתה. גיבורי ממצב אחד לשני. כי האנתרופיה, אני רוצה לעמוד כזה. אפשר שאלה אחרת. מהו השינוי הכולל באנתרופיה של היקום? בתהליך ההפיך. היקום שלנו. הנה המאגר של המערכת שלנו. נכתב זאת כאן, הפיך. אני רוצה שיגמר מקום, להעשה לצבע אחר. זה התהליך ההפיך. השינוי באנתרופיה של יקום, שוב על שינוי באנתרופיה של, של תהליך ההפיך. ועוד השינוי באנתרופיה, כבר השתמשתי ב-R להפיך, ואיזה השתמש. נקרא זה השינוי באנתרופיה של הסביבה. E, environment, בסדר? השינוי של האנתרופיה, תהליך ההפיך, נתן להשתמש בהגדרה הזאת כי זה תהליך הפיך, וזה חלקי T1. מה ראשי ניבה של הסביבה? הוא QR, נכון? אז החום שנוסף הוא מינוס QR. וזה בוודאי בטמפרטורה קטועה. זה מאגר חום. זה ב-T1 וזה שווה ל-0. זה שווה ל-0, מעניין. הגב. השינוי באנטרופיה של היקום בתהליך הפיך הוא 0 זה נשמע כי כל העניין, תהליך הפיך היא שאפשר ללכת בכיוון הזה או בכיוון הזה נציין כל הכ CSV, כול nasıl כapore treballות במל şimdiן או כיוון כפיונים אם השינוי באנטרופיה הוא גדול מהס וכיוון אחד יהיה קטן מהס וכיוון השני אז לא י exponentially ללכת בכיוון השני לו לחוק השני לא חושב של המערכים. כשאני אתרחש תהליך הפיך, הוא אפס. בואו נראה איך ניתן לקשב את זה, את התהליך הבלתי הפיך, ואם אני רוצה לחשב את האנתרופיה של תהליך בלתי הפיך. מהו השיני באנתרופיה הוא תהליך בלתי הפיך? נחסיר מזה את החום שנלקח מהמאגר, T1, למה זה שווה ביחס לקודם? אני חושב שזהו תהליך ב-T הפיך. תהליך ספונטני, התהליך ב-T הפיך כאן, והולך לשם. השינוי באנטרופה שלו הוא בדיוק אותו דבר כמו זה. דלתא-S הוא אותו דבר כמו שני הדברים האלה שקולים. אמרתי קודם שישנו חום המארח הזה מקבל פחות חום מהמאגר אשר המארח הזה כתב כי זה כן קצת צהיר כתב כי חום קורא ארה שתרגיש ריתע מהמאגר קתם מהחום שניקח מהמאגר ותרגיש את הפיח היוצר חום המספר הזה כן קתם מהמספר הזה נתני שטק לא זה תקין מספר זה שברל מספר זה קטן מהמספר הזה אבל כן זה צריך להיות גדול מ-0 עבור תהליך בלתי הפיך ספונטן נעשה מתמטיקה זה החום שניתן למערכת על הפיכה. זה מינוס כאן. כי זה היה עבר, ונלקח מהמאגר. נכפיל את שני האגפים של המשוואה בתי חד. נקבלים שתי חד, אפילו דלתה אס, בתהליך הביוטי הפיך, פחות קיוש לתהליך הביוטי הפיך, גדול מאפס. מה זה? איך נקרא לזה? את שני האגפים. מינוס 1, זה נכון עבור כל תהליך בלתי הפיך, ספונטני. אם מחפלים את שני 1, מקבלים את זה. החום שנוסף למערכת בתהליך בלתי הפיך, פחות T כפול דלתה F של התהליך הבלתי הפיך, קטן מ-0. זה נכון עבור, כל תהליך בלתי הפיך, ספונטני. בשלב זה, זה אמור לכם מוכר. כשקטרנו את הנוספה עבור האנריה של גיבס, אמרנו שהשינוי ב-G שווה ל-DELTA-H פחות T כפול דלת-S. ואמרנו שאם זה קטן ל-0, אז התעליך הוא ספונטני. זה נראה די הגיוני. שני אלה שקולים אחד עם השני. מהו ההבדל היחידי? כאן קטרנו את החום שנוסף למערכת, כאן קטרנו את השינוי באנטלפיה. אמרנו שווה לחום שנוסף למערכת, כל עוד אנו מדברים על מערכת בלחץ קבוע. קיבלנו התוצאה הזאת, על ידי השוואה במערכת הפיכה ללא הפיכה, וזה נכון עבור כל התהליכים הבלתי הפיכים ספונטנטיים. אם אנו מניחים שנוסקים במערכת ללחץ קבוע, אנחנו יכולים לשכוח את כל מה שציירתי, כי אנו יודעים שזה נכון. ואנחנו מניחים לחץ קבוע, אז מקבלים את זה, אתם יודעים שאם תהליך הוא ספונטני, לכאן חייב להיות קטן מ-0. חייב. אני מקווה שזה עניין אתכם. אני רוצה לסיפה זה מתאים לרעיון של החוק השני של הטרמודינמיקה אומר לנו שעבור כל תהליך ספונטני דלתה-S גדול או שווה בעצם כל ספונטני זה גדול 0 אמנם זאת אינה הגדלה הפורמלית של האנטרופיה, כי אנו לא עוסקים כאן בתאריך הפיך. בכל זאת, ניתן לראות זאת ככה, לפחות ברמה האינטיוטיבית. זה מוביל לכך שדלטה-S גדול מה-0. אני רוצה להמשיך לזה, כי מה שעשיתי קודם בסרטון יותר נוקבד ממה שנדבר כרגע. אני מקווה שאתם מבינים את הנוסחה של האנרגיה <אנט> ואיך היא לתקופות ספונטניות מתוך ההבנה, מהם תהליכים אופיסים ולא אופיסים, ואיך זה מתקשר לאנתרופיה, חום והנתלה.